Moikka, me ollaan Jevelery Obscura NY-yritys. Me tehdään koruja mielensynkistä sopukoista ja maailmanvarjoista. Meillä on kolme eri mallistoa ja niissä on teemana eläinten kallot ja symboliikka.